Allah Taala bubuh di dalam surah Thaha ni adanya perkataan wayasalu naka tanya mung he Muhammad tentang gapo ah tentang tuntang ada banyak ah oh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim <Sgeral> وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَفَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَجَدًّا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 wa la yuheetun bihi ilma ayat 105 sampai 110 surah taha semua ni adalah peristiwa hari kiamat dan keadaan manusia pada hari itu orang elok pakat tanya nabi hubung dengan bukit sebab ayat belum pada ni kecek cara hari kiamat jadi Allah taala Bubuh di dalam surah Taha ni, Adanya perkataan, Wayas'alunaka. Dalam Quran ni, Terutamanya di dalam surah Al-Baqarah. Adanya perkataan, Yas'alunaka. Wayas'alunaka. Arti apa tu? Orang ramai akan tanya, Munghe Muhammad, Tentang apa? Ha, tentang tu, Tentang. Ada banyak oh. Dalam ayat surah Taha ni, 150 dan mereka yang kafir bertanya kepadamu wahai Muhammad dari hal gunung ganang jadi ayat belum pada link tu hal royak hubung dengan hari kiamat jadi orang kafir dia tanya nabi patu bukit lagu mana oi ha tengok jadi tergambar adalah otak-otak dia katanya boleh jadi bukit tak pecah sekali manusia saja kali pecah eh tu manusia boleh jadi manusia saja kali Hak mati Lepas tu akan bakit semula Kita tanya Habukit. Jadi Kalau kita yon semula dah, Tengok perkataan eh, Ya yes, se'alun Sebagai sikit-sikit Sebagai tamu herab Sa'ala ni Dalam bahasa Arab artinya Tanya Sa'ala juga maknanya mitok Hal ini duduk di jumlah kita guna Dalam Qur'an, Yas'alunaka dengan Wayas'alunaka Kalau dalam dalam Surah al Baqarah Seperti saya ada rakyat sana Wayas'alunaka anil mahid Orang ramah akan tanya Mung hey Muhammad Tentang Darah Hei Ataupun Cuang vela Orang tino, Mari Darah Hei panggil ke mana? Ah qul huwa adhan. Katakanlah Muhammad darah haid hey, sak ini adalah darah cemar. Sebab tu tuhairu ya'fatizun nisa fil mahid. Hendaklah kamu becek becek di sini artinya kamu tak boleh bersetubuh. Nah, dengan bubuh kemaluan dalam faraj dia ketika dia mari haid. Hey. Apa tu ada lagi? Wayasalu naka anin ya, apa ni? Wayasalu naka anil Orang ramai akan tanya mung tentang apa? Aroh dan judi. Banyak perkataan eh, yang Allah Ta'ala sebut. Sa'ala sa'ilun. Sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi'ah. Ada orang tanya tentang apa? Azab yang akan berlaku. Akan apa panggil akan berlaku pada satu hari. Orang tanya Nabi lagi. Yas'alukan nasu'ani sa'af. Ah auger dan lama ataupun ada orang akan tanya mung tentang hari kiamat jadi naya no, katanya dalam al-quran ni banyak perkataan-perkataan orang akan tanya mung ataupun seorang sudah pun tanya dalam ayat ni mereka dan mereka yang kafir bertanya kepadamu wahai Muhammad dari hal gunung ganang gapo dan limpinan ar-rahman dia terjemuh le di bawah setelah Allah Ta'ala menerangkan perihal hari kiamat dan apa yang akan berlaku padanya, lalu diterangkan tentang pertanyaan kaum kafir musyrik yang tidak percaya kepada hari kiamat itu yang, mengan, yang mengatakan apa hal gunung ganang pada hari itu gambar ha, bukit semak bukit besar, bukit batu lalu diterangkan jawapnya dan disertakan dengan beberapa perkara lagi yang akan berlaku Inilah tu katanya Faqul yang sifuha rabbi nasfa Dah orang tanya mu Kamu jawab hey Muhammad jawab Jawablah mana? Maka jawablah Tuhanku akan menghancurkannya Menjadi debu Ditiup angin Masya Allah Inilah Bila kita baca ayat ni Kita gambar cintanakan sendiri katanya Bukit yang begitu kukuh Batu semua tu akan jadi seperti debu angin. Fyazaruhah qaa' safsafa, lalu iyo membiarkan tapoknya di bumi rata lagi licin. Mana nyo klien? Tak ada sekaligabu. Dengan sebab apa? Semua hajo belakon. Ningka ada eh hagik kiamat. Pahamah an nak gedor mano. Padahal itu bukit-bukit hajo habis langit runtuh bitel dengan apa ni bitel bulan langit matahari pacu habis belagoh-belagoh habis. wajumi asy-syamsu wal qamar tu hai ayat di dalam surah apa surah al-qiyamah sebab tu satu surah di dalam Al-Quran namanya suratul qiyamah surah hari kiamat tak ada yang berlaku hari kiamat wajumi asy-syamsu qamar dihipungnyo matahari dan bulan belagoh dong dong, dong habis kocok dia habis dah tak ada di atas rail dah. Masya-Allah. La tara fiha amta. Engkau tidak akan melihat pada tapaknya itu tempat yang rendah atau yang tinggi. Maknanya semua habis belakarnya. Tak ada dah tempat mana nak molek. Hancur semua habis. Yauma idzin yattabi'unad da'iya la'iwajala pada hari itu mereka menurut suruwe panggilan yang menyeru mereka. Ning bukan oge kafe saja dak bahkan semua yang semua manusia. Semua ada yang mukmin, yang kafir, pakai tubuh belaka daripada kubur masing-masing. Turuk siapa tu? Turuk sebuah Malaikat. Allah Ta'ala lah pesan kepada Malaikat. Hei Malaikat, mau panggil semua. Okey, huat mati. Hidup semula. Lepas tu, tu. Ni lah yang Allah rayak di dalam surah-surah lain. Katanya. Ya khurujuna minal ajdathika annahum jaradum muntashir. Mereka itu manusia semua tubik daripada kubur. Seperti belaleh fūng blanle pakak tubuh termasuknya kita semua yang masuk di dalam ayat ni lepas tu hurai pengayat yattabiunad da'i turuk ke apa turuk pemanggil Penyegu yang menyeru mereka yakni panggilan malaikat yang menyeru mereka berhimpun di padang mahsyar untuk dihisap dan menerima balasan pakak gi situ lah keadaan kita ni masya-Allah nah kita mintak dengan Allah semoga kita selamat boleh duduk tepat baik Tepat mulia di sisi Allah laa wajalah dengan tidak dapat melingkung dari menuruknya maknanya tak ada rayup walaupun sikit tak ada kiri tak ada kanih panggil pak pakak pergi jadi kenu kenu apa ni dengan tempat soro Yang dia panggil saat ni Masya Allah Lepas tu Orang ni lah puasa gerung ni Bila siapa sano, Orang ni Reliknya nak kecek Reliknya nak kecek Tak ada kira ni Duduk sore Dia kalau duduk sore Dia tak kecek orang Terus-us-us Gerak mulut ni Per-per-per-per-per-per-per kalau orang Islam kita insyaAllah, kalau dia duduk sore, dia baca Qur'an, eh? dia zikir. Tapi dia duduk dua orang, tiga orang. Yang mula nak keceh lalu. Cuba kita gambar. Tak ada air, tu herayat ni. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتِ لِلْرَحْمَانِ Dan diam khusyuklah segala suara kepada Allah yang melimpoh-limpoh rahmatnya. Maknanya, suara manusia senyap belakang. Tu haba waya fala tasmau illa hamsa Sehingga engkau tidak mendengar melainkan bunyi yang amat perlahan. Kalau kecek pun bisik bunyi. Tak ada siapa berani nak akak suara, nak kecek dia. Tak ada siapa nak akak tangis, Tuhan, Tuhan. Kita ada nak sender sikit. Hmm siapa nak kecek pada hari tu bokok pada tu lah turut utama sekali orang banyak dosa orang yang bawa dosa, piku, maksiat dia siapakah hari kiamat orang kafe tak ada kena kecek dah, orang kafe yang sebelah dah. sebelah, sana dah dengan muka hitam dengan, dengan apa, duduk dalam kakadah ecma nak masuk dengan kor puak-puak dia tak ada kira kafe namo gapo urang mo gapo kafe nabi ayat katanya. al kufru min latun wahidah kafe tu adalah seja so, ya, agama tak ada kira semua tok kong semua bitai mata hari semua manusia seja so, ya, agama hu, tapi huduk bosenye kita ni kita ke islam hok mengucap dua kelima syahadah nak ngawa macam mana nak jadi selamat pada hari tu Allah paning bunyi sorok itu pun diizinkan oleh Allah Taala, Dia Allah Taala tak izinkan Tak boleh kacak wala pesori. Masya Allah Cuba tengok tak Amat perlahan sama ada suara bisikan mereka Atau bunyi tapak kaki mereka semasa berjalan Allah kaki air belakang eh Tak ada selipar, tak ada kasut Tak ada pakai air Semua dok dalam air pelan air Masing-masing Lepas -masing. hari itu cuba gambar tak ada air tak ada kita kena tak kita tak ada kena fikir katanya siapa nak pergi mengitar siapa nak pergi tengok kut minta maaf dah nak pergi tengok kemaluan siapa punggung siapa dak ya tak ada air masa pasal itu tu tak ada siapa nak duduk sini kena bawa diri masing-masing urus saya pada hari itu lebih daripada kita nak pergi tengok orang telanjang atas dunia ni yang kita tengok minta maaf ni orang-orang duk telanjang sepenggak mak sales orang-orang kafe duk telanjang sedang royal tu sedang royal ni dia tunjuk habis duk mandi ke teman-teman tepi-tepi patangnya telanjang habis buka dunia dunia lain dunia, lah dunia telanjang orang tak malu telanjang naik di sarathana naik kereta naik motor naik sikal jalan kaki masya-Allah Nuh, mak-mak sales duk buat ni. Puk-puk Europe, kuk, -kuk Amerika, kok Brazil, kok mana. Masya Allah. Dalai teskan tu, teskan ni. Puk-puk je Tapi siapa dia akhirat sikit lagi? Masya Allah. Termasuknya kita semua telahnya. Nabi kaya katanya, orang yang pertama sekali yang dipakarkan pakaian, iaitu Nabi Ibrahim. Hadis salatu wassalam. Ini orang Nabi Yunyan. Lepas kita pun gamar lah, katanya boleh jadi. Para Nabi, para Rasul, semua tu Orang-orang mulia di sisi Allah Boleh jadi Allah Ta'ala wui pisik kepada dia Nah, semua Nabi-Nabi, Rasul-Rasul Berpakaian, apa kita manusia tamada ada, Allah Lanjut, okay. boleh Nak boleh pakai pula nah, Boleh hadir dalam syurga nah. Dalam syurga nah. Tempat yang Allah Ta'ala wui Sebagai dinden yang mulia kepada kita Yauma izin la tanfa'u syafa'ah Allah, ni lagi pada hari itu tidak berpedoh syafaat dari dan kepada sesiapa pun dari siapa-siapa dan kepada siapa-siapa illaman adzinalahur rahman waradhi adahu qaula kecuali dari orang yang diizinkan oleh Allah siapa tu ya? hari ni kita kena jawab pen siang dia kan iaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lah yang paling agung sekali. Nabi sendiri pun jinyan dalam beberapa hadis Terutamanya, kena kita kena sama seorang. Doa lepas pada bayi. Allahumma Rabbah adzihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah. Baca siapa suk lah. Saya nak rayaknya. Nabi rayak katanya, siapa yang sentiasa baca doa ni lepas pada bayi. Sama ada dia bayi ataupun orang yang dengar orang ya bayi. Ya Nabi katanya halat lahu syafaati. Maka orang tu akan boleh syafaat aku pada hari kiamat. Patutlah pada tu ya itunyo orang-orang syafaat-syafaat ni galeknyo orang yang banyak dosa berapa bila ditimbal amalan dia dengan kejahatan dia tu jadi sama. Ha tu. wah wah orang tua saya tak ingat ni masa budak-budak dulu. Orang, orang tua ya ya orang ya, yang yang banyak katakan, nabi ambil peyah dia, ambil kain serbal dia tak atas kelo. Tua orang yang ya banyak. Botime amalan do Allah besar eh. Ah nampak sama oi. Eh. Nak masuk syurga lagu mana? Nabi ambil peyah dia, puak tak Tak atas Nak nak nak, nak, nak, nak jadi berat. Dak ni hak tu. Siapa yang right? ayaq atas peyah serbal baju dak ni. Tapi nabi minta syafaat kepada umat dia tur utama dia cok cong çapok umat yang banyaknya dosa besar. Ha ni. Yang tuhan raya katanya kecuali dari orang yang diizinkan oleh Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Nabi sebagai mitok dengan Allah Taala, mitok, ya Allah, aku mitok nak bagi kepada umat aku syafaat. Batu hadis banyak-banyak kali saya baca royak semua. Di masjid kita ni. Iaitunya, Nabi tengok umat yang sangat banyak pakat mari. Ni Nabi rakyat dia. Pakat gi mula-mula sekali gi kepada Nabi Adair. Dia cerita apa je dalam hadith. Orang ni pakat gi belakang. Hei Adair lah bapak manusia. Minta lah syafaat kepada kami belakang ni. Nabi Adair. Nak dengar rekah, katanya Nabi ada dengan oh, aku. Oh, tak, tak, tak. Aku pasal malu dengan Allah nak minta syafaat. Sebab apa? Aku diraka lagi duduk makan buah kayu dalam syurga dulu. Saya ingat Allah Ta'ala waktu be aku daripada syurga. Munggilah kepada Nabi Nuh. Ha, orang pakak gai doyong-doyong dengan Nabi Nuh. Apa ni? Dia dengan Nabi Nuh. Hei Nuh. Munglah manusia yang paling panjang sekali. Umur di atas muka dunia. Haa. Minta lah syafaat kepada kami. Nabi Nuh ayat tak, dak dak tak. Aku jadi rasul begitu panjang umur. Tapi, Akhir-akhir, Aku mengaju. Mengaju dengan Allah Ta'ala. Dia apa? Aku tengok, Orang diraka kepada aku. Aku berdoa, Ya Allah, tak usah tinggal lah. Manusia kafir atas dunia ni. Bagi mati-mati berhabis lah. Tak usah beranak jadi kafir. Tengok. Nabi Nuh dia berasa, Katanya dia yes salah. Minta dengan Allah Ta'ala macam tu. Ha, murgilah kau pak aku lagi pula gi jumpa dengan nabi ibrahim dak ni dah jumpa dengan nabi ibrahim jumpa dengan nabi musa jumpa dengan nabi isa akhir sekali nabi isa rajak gi jumpalah dengan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam orang pakak gi jumpa jumpa dengan nabi neng hadis yang begitu panjang nabi rajak katanya maka aku tak ada jawab apa sekarang nabi tak ada tak ada tak ada duk duk duk santana apa Nabi katanya, aku sujud kepada Allah Ta'ala, Allah wui ilham kepadaku boleh tasbih, puji Allah Ta'ala pada hari itu. Nabi kata, aku tak, aku tak tahu nak, nak, nak disebut ke apa. Tapi apabila sujuk, Allah Ta'ala wui. Wui reti cara untuk nak puji Allah. Inilah apabila Nabi dia sujuk lama, bunyi soro Wallahu'alam soro Allah kalau soro melaikat tapi panggil Nabi Ya Muhammad Irfa'a Raksa Hei Muhammad akaklah pala amin. sal ta'atahu mumitaklah nasjaya permintaanmu akan diberi Nabi akak pala mula-mula sekali Nabi sebut apa? Nabi sebut Ummati Ni kita kena jawab Pensi yang dia bukan katanya Nabi jawab, Nabi minta ni Masya Allah Ummati Iaitunya wahai Allah Ummakku Nak wayak katanya kita semua ni Duk dalam hati Nabi Kita semua ni orang Islam yang mucak dua kelima syahadah Duk dalam hati Nabi Sehingga di pada mahsyat pun dia sebut juga ummati. Barulah lepas pada tu berbincang mitok. Siapa nak boleh wi syafaat kepada dia. Allah, inilah keadaan yang kita akan tengok cerak-cerak sikit lagi di padang mahsyar hubungannya dengan ha syafaat. Ha yang keadaan yang berlaku, patu sebab masa lebih dah 21 minit dah. Kita akan sambung semula Esok dan seterusnya Wallahu'ala wa sallallahu ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh